Moikka! minä on Kosti Laivamaa ja valmistuin lähihoitajaksi osalta 2020 kevään. Mun mielestä hyvä lähihoitaja on avoin, sosiaalinen ja reipas. Lähiöitäopinnot sopii sellaiselle tyypille, joka haluaa olla erilaisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa tekemisissä ja jota kiinnostaa huolenpito. Jos mietit lähioitajan ammattia, oot avoin ja teet työt hyvin, niin töitä riittää aivan varmasti. Osa. Kaikki on mahdollista.